السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع 220 متر على نادي الصيد الرئيسي شقة بعمارة ومدخل واتنين اسانسير وانا مستوى راقي جدا الشقة زي ما احنا ما شايفين أول حاجة عندنا هنا الريسبشن الريسبشن بتاعها كبير الأرضية بتاعته كلها رخام وليها تراس على النادي كبير ونتفرج على الفيو فيو بانوراما وميزه ان كل الفيو مفتوح موقع مميز جدا التفاصيل كلها والسعر اسفل الفيديو نتفرج على الشقه ميزه الموقع ملوش حل 220 متر على التحميل القديم المساحه كبيره بصراحه دي مكان الغرفه تبقى ليفنج على الريسبشن و ليها من ناحيه الغرف نخش اول حاجه هنا المطبخ عندنا الغاز نطلع تاني لطرقة التوزيع عندنا هنا أول غرفة الأرضية بتاعت الغرف معموله باركيه أرو ومسمار ميزه إن الفيو مش مجروح يعني لما بنشوف بنشوف جنبها هنا نوره الغرف أو الريسبشن ده هنا عندنا الحمام وفي بانيو طبعا الحاجات دي ممكن تتجدد بس مقارنه بالسعر تحفه بامانه ده الحمام التاني حمام برده كبير عندنا هنا الغرفه الثانيه نطلع نخش على الغرفه الثالثه طبعا ميزة ان الشقة نورة والشمس دخلاها. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. تظهر مننا فيديوهات جديدة وحلقات جديدة. ان شاء الله اتمنى حزر ببقاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.